صار استغراض شو اسمه؟ هذا قاعد عشان اوريكم ان عندي شو اسمه؟ شو اسمه؟ ما ادري شو اسمه لكن يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شو اخبارك؟ تمام؟ جاييكم اليوم مقطع جديد، احس اول مقدمه كذا واضحه، اليوم المقطع ايش؟ يا اخي انت انت تبرهن زي الدنيا برد يا عيال. سكر زين. معاهم ضدك. ان ابخك. ظل. <تصفيق> لا لا يعني معك انت كل الزهد يعني ما اخلص لا انا قاعدين وشغل الجوال وشغل طفين قلعين قلعين إيش حاجة بينا لكن اليوم المقطع رح يكون ايش تسولي ليش تعمكم قليته بالعنوان صور مسقرة اليوم المقطع تحدي كلمات لغة عربية يعني بحكم اني شاعر سابق كنت اول على من العثمانيين كنت شاعر انا أنا من السماجة يلا يا ريم يا رب فهمت المقطع صح اللي كلش إيش لعب استقبلنا مقطعه مقطع مقطع شرشفنا مع شريف شرشف شريف زي شرشفنا اي هاي تتحدث بسرعة شرشفنا مع شريف مع وشرشف شريف شريف شرشفنا مع شريف وشريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف, شريف زي شرشف خراك خشب الحبس حبست خمس خشبات وخشبه إيه خشبة الحبس خ... حبست خمس, خشبت الحبس خمس, خشبت خشبت خمس خشمة... خشبت خ خشبة الحبس حبست خمس خشبات وخمسة ااا خشبة الحبس خبست خشبة الحبس حبست خمس خشب خشب خمار مسمعه لاوما سمعت أنا رفت خشبة الحبس حبست خمس خشبات وخشب بس قري خشبة الحبس حبست خمس خشبات خ خشبة الحبس حبست خمس خ خشبة الحبس حبست خمس خشبات خشبة الحبس حبست خمس خشبات وخشبة. من مين بدي اقولها؟ لا تجي تقولي خشبة الحبس حبست خم... أخش... خمس لا اخشششششش. خم... خشبك بالخشبة. خشبة الحبس خشبة. خشبة الحبس حبست خمس خشبات وخشبة. خشبة الحبس خشبة الحبس حبست خمس خشبات وخشبة. تحط الخشبة. طاهر القلب نقي. هاي هاي سحلة، هاي كانوا بيقولوا لي اهلي وانا كنت سوريا كان عمري كم؟ عشر خيط حرير على خيط خيط حرير على خيط خيط حرير على كان خيط على حلق ام خليل خيط حرير على خيط خيط على أم على معنى بطتكم بطة بطة تقدر لأن تذكر بطتكم بطت بطتنا بطتكم بطت بطتنا وبطتنا تقدر تثبط بطوت. بطتكم بطت بطتنا وبطتنا تقدر تثبط بطتكم لان بطتكم بطت بطتنا وعنك عن هالبطه اللي تثبط شفتك شفتني ما شفتك ما شفت شفتك شفتني ما شفتك شفتني شفتك شفتني ما شفتك شفتني, شفتني ايش هذا؟ ايه كم كلمه في كم؟ كم كلمه في كم؟ كم كم في كلمه ايه جدار دار طين دارنا اكبر من جدار طار طين طارنا <تصف smiles> حتى بالبطيء ما يفرق جدار دار طين دارنا ايه جدار دار طين طارنا اكبر جدار دار طين دارنا اكبر من جدار دار طين دارنا جدار دار طين طارنا جدار دار جدار دار طين دارنا اكبر من دار دار جدار دار طين دارنا اكبر من جدار دار طين طارنا انا اوكي عن هالجار ايه شمس تمشي وشمس مشمسه حلو شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسه يا <تصفيق> عيال يعني حرام على اللي يتصنع، حرام على اللي قاعد يشذب، انا ليش قاعد اقولهن؟ اللي <ليصدق> صدق يصدق <قلو> واللي ما يصدق. <تصفيق> الله يلعن التحديات، الزق الصفر هذه. شمس تمشي وشمس مشمشة، شمس مش مش تمشي وشمس مشمشة، شمس تمشي وشمس مشمشة. مش <تصفيق> عبد الله! عبد الله! عبد الله! تعال! فوت سكر. فوت سكر. بحكم انك شاعر قبل ماشي وعندك لغة فصيحة، اقرا لي الشمس تمشي <تصفيق> وشمس.. شمس ش ش شمس تمشي وشمس مشمسه مي مش حلو، صحنا قلتك قلت لك هاي دار دار طين دار جدار دار طين جارنا اكبر من جدار دار طين جين دارنا جدار جارنا، هذيك تقليها بسرعه جدار دار دين طار حاف كاف له صعب عيدوا لك عشريت قلتها صح؟ <تصفيق> اييييه <تصفيق> متع مصاري <تصفيق> جدار دين طار ثلاث <تصفيق> <تصفيق> محاولات، واحد هيخلصت جدار دار طين دارنا أكبر من جدار دار طين دام. نعرف هذا. آخر واحد قول بسرعة. هي شوف شوف جدار دار طين دارنا أكبر من جدار دار طين جارنا ج <تسأ> جدار دار طين دارنا جانا أكبر من جانا كم؟ دارنا كم؟ خمسة <تسأ> وخمسة؟ تاخذ خطيك قبل أيش ما؟ خمسة خمسة. غلط. دز دز بس. قلت الأول. كله غلط. قلت. والله العظيم. الشمس تمشي والشمس مش مش تمشي <تسأ> سكر سكر. خمسة الخباز خبز خمس خبزات حلو ايسر خميس الخباز خبز خمس خبزات خمسة الخباز خمس خبزات خمسة الخباز خبز خمس خبزات زين لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام ما حمار أنت لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام اوكي خلصت هاي هاي اسمه ما سيد سدينا شطه السيد والسيد ما سد شطنا سدينا شطه السيد والسيد ما شطتنا سيد نشط الصيد وسيد مسجتنا فراش فراش مفروش فراش فراش مفروش فراش فراش مفروش جو جده زي جو جيزان جو جده زي جو جيزان جو جده جده جده قميص نفيس نشب قميص نفيس نشب قميص نفيس نشب قميص نفيس نشب هذه صفحه سبعه صفحه صفحه سبعه صعبه صفحه سبعه صعبه صفحه سبعه صعبه مش من شجر مشمش نامس مش مثل شجر مشمش شجره مش مشمش شجره مشمش نامس 200 شكي يا حبيبي خوخ الشيخ خوش خوش ايه خوخ الشيخ خوش خوش خوخ الشيخ خوش خوش خوخ الشيخ خوش خوش, خوش وغبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر جعلك تنقبع صغران يا زين شمس الشتاء يا زين شمس الشتاء لما تقيب بالليل وتشوف في الكلب لما يجيك بالليل أعطوني قداي وقط قدا عطية، أعطوني قداي وقط وقدى عطية، أقطوني... أعطوني قداي وقط قدا قدية، وأخيرا ما رأيكم بقول عيسى النحوي عندما اجتمع عليه الناس حيث قال: مالي أراكم تكأتـ.. هذه كنت أقولها لكن من وراء الخربط مع... ما لكم تك... كأتم علي، مالكم تكأتم علي كتأكأكم على ذي جنة أفرق صراحه كم عباره استفادت جابت اثنين ونص حلو يا عيال هذه انا عارف أقولها لكن بنسمع الناس شلون قالتها مم. كفاك ربك كم يكفيك واكفه كفك كيمين كان منك لك تكرن كر كر الكر في كد تبكي مشكشكتك مش كفاك ما بكف كفاف الكافي كربته وياك من كان يحكي كوكب فلك كفاك ربك كم يكفيك وكفة كفكافها ككمين ككميم كان منك لك تكركرك كرري الكري في كبدي تحكي مشككة كانت لك, لك الكنكه كفاك ما بكفاك الكافي كربته يا كوكبا كان يحكي كوكب كميع... الفلكه قولوها يا قوم اذكر كفاك ربك كم يكفيك وكافه كفا كافي هاك كافي كان منك لك تاكاك لكاك لكاك تاكد تاكد مش تاكد مش تاكد تاكد دوم تاكد اشتقت. استا. راك عمي كفكاو سلامات ككك الله يبلشكم اي والله كفاك كافي يا كافي كافي كفاك تركرر كر كر بورد كترر كر كر في كم دي طبقه مشكا ك قلم بارجند رينغا شباب اللي قدر يقولها بعشسكر بقولها كباك ربك كم يك في ك كم تك كوكو كمني انكلك تكرر كر كر الكريفي كيف انت بك مش مشكله كلكلكلك كفاك ما بك كفاف الكافي كربته كوكو كان كوكو طلع عندي خطا واحد بسيطه ما تصعبهاش صعبة ما تصعبهاش سهله طبق رطب مرق بقا طبق رغب ما طبق <تصفيق> طبق رطب مرق فقط، صح؟ أه قطو طارق نط وطق طير طارق، حلو، قطو طارق نط وطق طير طارق، أو. والله واعلم إنه خلصنا، الزوم نعاود لديرتنا يا الربع. لا يا شيخ، كل جدك. أوكي يا الربع، نكون صناعة المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك، وحساباتي موجودة تحت في الوصف. وقولوا لي كم جمله جبتوها؟ تقول تحت، واللي قدر يقول كفاك ربك وفيك يا واقفين كفاك وكيمينيكا لك، تكر وكر كر بعتلي على وراح اسوي له حفله، متى؟ ما باكر، عقب باذن الله. ايه؟ بس، I love يو سو ماتش، باي باي.